حبايبنا لوزاز يا رب تبعدنا عن الناس الإزاز ويخليكم لينا دايماً لزاز أهلاً بيكم في أولى حلقات برنامجكم مايك وصورة استنينا كتير عشان عايزين نطلع بأحسن محتوى وأحسن أفكار لكن لقينا إن مفيش أحسن من إننا نبدأ معاكم بمحتوى عن كأس العالم لو مالكش في الكورة ما تقلقش عندنا هتلاقي حاجة بتحبها هتلاقي محتوى تعليمي ترفيهي فنون صحة اقتصاد تاريخ حاجات تانية كتير يلا بينا نخش في موضوع حلقتنا النهارده الحلقة عن 10 لعيبة أول مرة يشاركوا في كأس العالم. في لعيبة بيكون حلم حياتهم يشاركوا ولو دقايق في كأس العالم، ده شرف كبير. وكمان أهم حدث كروي في العالم بيحصل مرة كل أربع سنين. وعلى سبيل المثال، كأس العالم اللي فات في روسيا شافوا 3.5 مليار بني آدم، يعني تقريباً نص سكان الكوكب. فطبعاً كل اللعيبة بتتمنى تشارك في كأس العالم. تعالوا نشوف بقى 10 لعيبة بيشاركوا لأول مرة في كأس العالم قطر 2022. اللاعب رقم واحد فيل فودن لاعب مانشستر سيتي واللي بيلعب لمنتخب انجلترا واللي بيقدم مع هالاند مستوى خرافي في الدوري الانجليزي عمره بس 22 سنه. اللاعب رقم اثنين بوكايو ساكا لاعب الارسنال اللي من اصول نيجيريا وبيلعب مع منتخب انجلترا وعنده 21 سنه بيقدم موسم ممتاز مع ارسنال اول الدوري الانجليزي. اللاعب رقم ثلاثه جود بيلينجهام لاعب دورتموند اللي بيلعب لمنتخب انجلترا اللي انديه كتير عينها عليه. وزي ما شفنا بيبتدى يقدم اوراق اعتماده مع منتخب انجلترا ممكن نشوفه بينتقل لنادي كبير في الانتقالات الشتويه بعد كاس العالم. بالانجهام عمره 19 سنه بس. اللاعب رقم اربعه فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد اللي بيلعب لمنتخب البرازيل وبيقدم مستوى ممتاز الموسمين اللي فاتوا مع انشلوتي في ريال مدريد. جونيور عمره 22 سنه بس. اللاعب رقم خمسه انتوني. لاعب مانشستر يونايتد اللي بيلعب برضه المنتخب البرازيل وعمره 22 سنه برضه. انتوني انفجر في البكاء لما تم اعلان ان مدرب البرازيل اختاره في تشكيله كاس العالم. اللاعب رقم 6 جابي لاعب برشلونه اللي بيقدم جيل من الشباب الواعد جدا لمنتخب اسبانيا. جابي عمره 18 سنه بس. اللاعب رقم 7 كامافينجا لاعب ريال مدريد واللي بيلعب للمنتخب الفرنسي الأول مره بيقدم مستوى ممتاز مع المرينجي وعمره بس 20 سنه. اللاعب رقم 8 مارتينيلي لاعب ارسنال اللي بيلعب مع البرازيل وبيقدم مستوى ممتاز مع ساكا في الدوري الانجليزي اللاعب رقم 9 الفونسو ديفيز لاعب بايرن اللي بيشارك مع منتخب كندا اللي موصلش الكاس العالم من سنه 1986 الفونسو عمره 22 سنه اللاعب رقم 10 كاي هافردز لاعب تشيلسي اللي بيلعب لمنتخب المانيا رغم المستوى السيء اللي بيقدمه تشيلسي مؤخرا في الدوري الانجليزي الا انه هافردز مع منتخب المانيا. هافرتز عمره 23 سنه. دول كانوا 10 لعيبه هيشاركوا مع منتخباتهم لاول مره في قطر 2022. طبعا دول مش كل اللعيبه، في قايمه اكبر من كده. فيها لعيبه زي رودريجو مع البرازيل، جمال موسيالا مع المانيا، لوترو مارتينيز مع منتخب الارجنتين، انسو فادي مع اسبانيا، تشاوميني وسليبا مع منتخب فرنسا، وكوبو الملقب ميسي اليابان، مع اليابان طبعا، وغيرهم كتير. قولنا تعرف مين تاني لعيبة هتشارك لأول مرة مع منتخب بلادها في نهاية حلقتنا من برنامجكم مايك وصورة ما تنسوش تعملوا لايك للحلقة واشتراك في القناة عشان تشوفوا حلقاتنا الجاية أول بأول تصبحوا علي خير